السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهو صحيح في حاجه اسمها خصم 80% اهلا بكم في موقع نون للتسوق موقع نون بيقدم خدمات كتير جدا في التسوق وعنده عروض فوق الرائعه فعليا الخصم بيصل ل 70 و 80% طب ده ازاي انت بتخش بتختار المنتج اللي انت عايزه المنتج ده بيكون عليه خصم اصلي من الموقع زي المنتج اللي احنا هنشتريه دلوقتي مع بعض هو عباره عن باور بانك زائد وصله شاحن ثلاثيه الراس ودي بقى يو اس بي 3 اكس كمان اوكي سعر المنتج ده بعد خصم 59% شامل كمان الضريبه وضريبه الخدمه المضافه اصبح سعره كام 300 ريال تقريبا بعد خصم تسعة في المية. طيب احنا هناخد خصم اضافي. اه هناخد خصم اضافي. بمجرد إنت تضيف المنتج ده لعربة التسوق ثم بعد كده تدخل عشان تتمم على عملية الشراء. طبعا بيقول لك انت مبروك انت حصلت على توصيل مجاني لان اي منتج فوق الميتين ريال على موقع نون. انت بتاخده توصيل مجاني لاي مكان في المملكة. طيب. ادي المنتج انا حطيت كود الخصم بتاعي. واخدت خصم كام 30 ريال. نمسح كده كود الخصم نشوف السعر كام? بيقول لك شراء منتج واحد بسعر ميتين تسعة ريال. نضيف كده كود الخصم تاني مع بعض. كود الخصم هو سي. اي برافو عليكم سي خمسة وتسين. اوعى تنسى تقول له تطبيق بالشكل ده. هيصبح سعر المنتج كام ميتين وسبعين ريال فقط فانت وفرت 30 ريال. جميل. شكرا لك ورا عجبكو. كود الخاص متنسوش تنسوش مع سبعلكم. اه ومسانين اي سلاتكو اي استفسراتكم.